السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضعت حواء زوجة سيدنا آدم عليه السلام توامين هما هابيل وأخته وقبل وأخته وكان كل من قابيل وهابيل عاملين فقد كان هابيل من رعاة الأغنام وقابيل من زرع الأرض تزوج كل من قابيل وهابيل أخت الآخر وذلك حفاظا على النوع الإنساني وكانت توأم قابيل أجمل من توأم هابيل وعندما طلب آدم من أبنائه إتمام ذلك الزواج أبا قابيل ذلك لأن نصيبه هو الفتاة ذات الجمال الأقل فقد أراد أن يتزوج من توأمه ولم يرضى بتلك القسمة ولحل تلك القضية هدى الله تعالى آدم إلى مخرج ما وهو أن يقدم كل من قابيل وهابيل قربانا إلى الله والذي يقبل قربانه سينال مراده ومشتهى فقام هابيل بتقديم أفضل كبش عنده أما قابيل فقد قدم قمما من زرعه نزلت نار فأكلت قربان هابيل، وتركت لقابيل قربانه، فغضب قابيل وقال لأخيه لأقتلنك، لا فقال إنما يتقبل الله من المتقين،، كان هابيل رجلا موفور الجسم والعقل، وهب الحكمة وأثر رضا الله تعالى، وطاعة والديه، راضيا بقسمة ربه وقد غلت نار الحسد والغيرة والحقد في قلب قابيل فقام بقتل أخيه وهو نائم ويقال أن حادثة القتل هذه قد حدثت في جبل قاسيون المطل على دمشق وبهذا يكون هابيل أول من قتل على سطح الأرض ولم يعرف قابل كيف يواري جثة أخيه وقرر أن يحمله في جراب على ظهره حائرا ومضطربا لا يعلم ما يفعل إلى أن بعث الله تعالى غرابين يقتتلان، فقتل أحد الغرابين نظيره وقام بعمل حفرة في التراب بمنقاره ليواري فيها جثة الغراب الآخر ويخفيها تحت التراب ومن هذا المشهد تعلم قابل متأثرا ومستشعرا بشيء من الحسرة والندم وقام بحفر حفرة لأخيه دافنا جثته تحت التراب وأصبح قابل أول قاتل على وجه الأرض وحزن لما ارتكبه في حق أخيه وندم ندما شديدا إلى أن مات من شدة الندم والحزن